niang za surai yako lakini kwa moyo tunaumia aina buni kutokana jegele luka pamoja leo iwatengana one day utakutana Tunatafunaia kwa macho Lekini lakini kwa moyo tunaumia haina budi kutokea Watu wanuruka pamoja leo ni watengana one itakutana. Si wewe zsonga lakini tamaa jili fikia ukwen bora ya kwa macho lakini kwa moyo tunaumia haina budi kutokea ndio wanaruka pamoja leo ni watengana one day takutana bora ya kwa macho lakini kwa moyo tunaumia haina budi Bye-bye. man hao wanaitoka kantaramba au ni watu watatu tu sio ngapi jeju na basi hapa baki tukee